बसमिल्ल हिब्मा असल तो डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर आपको अलैंथ क्लास कमिस्ट्री का गेस्ट पेपर बताएंगे और इसी में से आपका सारे का सारा पेपर आना है अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं की किसी ना किसी रीज़न की वजह से क्योंकि कभी कहते थे पेपर होंगे कभी कहते थे पेपर नहीं होंगे तो अगर आप लोग सिर्फ इस गैस पेपर को कर लेते हैं ना तो आप लोगों के लिए श्योरिटी है आप लोग 80 से नब्बे लाजमी लेके आएंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टीचोमैट्री कैलकुलशन वट इज लिमटिंग रिटेड हाउ ड्रोल द प्रोडक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से और यही सवाल पेपर के अंदर आने हैं जिससे ہاؤ ڈو یو آپ لوگوں نے گیسٹ پیپر جو ہے وہ دیکھ لینا ہے تو جو بچے صرف بائی کرنا چاہ رہے ہیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں ان کو میں بتا دوں گا اپنے پیسے ایزی پیسہ کرنے یا جائز کیش اور پی ڈی ایف آپ کو واٹس ایپ پر ہی جو ہے وہ یہ باقی ان یہ فول پروف گارنٹی ہے کہ اسی گیس پیپر میں سے آپ کا سارے کا سارا پیپر آنا ہے جس طرح باقی کتابوں کا باقی کلاسز کا پیپر آیا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی کو اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت کامیابی فرمائے اور انشاءاللہ یہی گیس پیپر آپ کے پیپر میں آنے ہیں بٹ شرط یہ ہے کہ آپ نے ان کو یاد لازمی کرنا ہے اور پھر ہم سے آگے کہنا کہ بھائی اس میں سے کچھ آیا نہیں ہے لیکن یہ ہماری گارنٹی ہے اسی سے نوے پرسینٹ لازمی پیپر آئے گا اور اللہ پاک آپ سب کو بہت ترقی دیں ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر جو ایم سی کیوز وغیرہ ہیں اور جو باقی سبجیکٹس کے کیس پیپرس ہیں وہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گے تو سبسکرائب کرے گا نوٹیفیکیشن بیل کو دبا لیجیے